Це національний рекордсмен України з найдовшого запливу на відкритій воді Михайло Романишин. Чоловік бере участь у сьогоднішньому запливі, виступатиме у категорії майстри, де спортсмени долатимуть двокілометрову дистанцію. «У першу чергу це турнір пам'яті нашого улюбленого тренера Сергія Гречки, майстра спорту. Це людина, яка своїм прикладом демонструвала, яка допомагала в становленню наших молодих спортсменів, наших плавців. Ця локація вже якась, напевно, традиційна і вона буде першим турніром на відкритій воді, раніше у Миколаєві. так не плавали, тому я з радістю приїхав підтримати і виступити з молодими хлопцями». До запливу готується 17-річна Любов Гречка, донька Сергія Гречки. Займається у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлант». Говорить, важко переоцінити роль батька у її становленні як спортсменки. Сьогодні дівчина має подолати кілометр. «Ми ще з самого дитинства на морі плавали, І так сталося, що він мене віддав на плавання. Кілометр, тому що два кілометри – це багато, а 500 метрів – мало. Пливила й більше, але сьогодні – кілометр». У басейні пловці змагаються один з одним, а на відкритій воді ще й зі стихією, говорить головна суддя Світлана Фурман. «Коли ми бачимо, що там все зрозуміло. Є бортики, є повороти, є дотики, є чіткі правила, що виконуються. Тут ми перебуваємо в відкритій стихії, коли над нами є небо і є глибина. Тобто люди долають страх перед відкритою водою. Не всім це під силу, це правда. Багато хто навіть не намагається це зробити, тому що відкрита вода – це реально. Діти басейну не всі готові на такий взагалі-то сміливий крок». Щоб фіксувати результати, частина суддів підпливають на катерах... ...до поворотних боїв та фіксують учасників, які пропливають повз. Фінішують спортсмени на березі, де на них чекає суддя-хронометрист... ...який вносить результати у протокол змагань. У запливі на 500 метрів серед хлопців переміг десятирічний річний ...миколаєвець з метро Лазаренко. «Ну, одного разу я заплутав, але я вирішив цю проблему. Я всіх не здогнав, хто мене випереджав. Мені дуже сподобалось відчуття якісь нові. На кілометровому запливі серед юнаків 2004-2005 років переміг спортсмен з южноукраїнська... ...Микита Зеленюк, який сьогодні вперше змагався за межами басейну. «Важко. Важко дихати, важко у голові. Складно пливти. Ти ще й першим пливеш, не бачиш... ...куди пливти. Тобі потрібно постійну голову підіймати, дивитися. Цікаво було на відкритій воді спробувати попливти. Цікавий досвід мені сподобалося». Змагання тривали три з половиною години. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.